بپی ہے بابا دو جہان میں نشبو کی بپا ہے دو جہان میں نشبو کی بپا با با واد سب رو رضا کالمدار ہے واد بورے حسینی کا سالار ہے رائٹ پر ہوئے باد تیرے جدا وفا بھی ہے باب دو جہانوں میں مشغول با بفا زدائے زینب کا غازی دادی بسمان ہے بپا خدا با با بھی ہے بابا لو جہانس کی بپا باب پا دعائ کاغازی جو نام ہے پتا ہے رب کی یہ رب کا یہ شان ہے کل جانوں سے ہے شان تیری جدا باب بھی ہے بابا دو جہانوں شو की वफा की बाप राय दुंदान दीना दूसरा جپا باب ہے بابا دو جہان مشہور کی بپا باب نام تیرا وفا کا جو عنوان ہے نم تیرا ہی حق سچ کی جان ہے یہ ہے عمران کے مولا دل کی صدا سدا وفا بھی ہے وفا دو جہانوں وفا